الحبوب والبن الاشتر والبخور ينطح الطيفان قدام السلام مرحبا حي الله وجيه الصقور باسمي ام نادر على صدر وسام باسمي ام نادر على وقف وجسور مرحبا عند الكريم ابن الكرام كان ايام تجسي فحشام في حضور الكل زاد النور مدل نور مثل نور البجر لا زحر وان وانبغيت العذر ماني من عذور عذب ونادر صعبة الامور وكفت بالفعل ما هو بالكلام مرحبا حيا الله وجيه ووجوه اسمي ام نادر على صدر وسام اسمي ام نادر على وجه وجسور مرحبا عند الكريم ابن الكرام مرحبا حضوركم عندي سرور وامرك الايام تسير الخشام في حضور الكل زاد النور ينور بدل نور بدل النور المدري اذا سحب ظلام وان العذر ماني من عذور عذب ونادم لصعبة الامور وقفته بالفعل ما هو بالكلام يا رسام طول الايام سرور عقده يلي على الشده احزان عقده وكتابه الكلمات